ارحبوا يا ضيوفنا جمع وافرادي. يا وجيه يسعد الروح طاريها. عالشحم والعود والهيل والكادي. تراحيب. والسلوم الطيبه ما نخليها. والسلوم الطيبة ما نخليها حبوا يضربوا فيها جمع وافرادي يا وجوه الناس الروح طاريها على والعود والهيلي والقاتي والسلوك الطيبه ما نخليها اسمي بن تركي يرحب بالاجوادي الرجال الشعري به ريحة في الحر على الطيب معتادي سالما اللي سيرتها نفتخر فيها يا عسى مبروك يا صقر الأهداد والتهاني لك يا سالم نغنيها عيسك الليلة مثل الليلة يا عسى الافراح دايم جواليها ما خليت لا بدشيوك وسيادي تنوصي من طيب الحر معرب انسابي واجدادي، والمراجل طبعك وانت راعيها، والكرم يا سالم الطيب لك زادي، والعنوب طيبه ما تخليها، بس بشيوخك صيتهم سادي الحرارة اللي جنو ميز باديها صيتي جدانك على روسة لشهادي سيرتي مبطي بحديد يباهيها وحدي زب بخواني كحزامي وسنادي الرجالة اللي كبيرة هقاويها قالش يا صلاة عزو ترجال اللي عيداه مراميها كاسبين العزم من عاصر والبيوت الشامخة عز جبانيها ارحبوا يطلب انا جمعي يا وجهي ان الروح طاريها عالشحذ والعود والهيل والكاديل والسلوب الطيبه بهماني خليها اسمي في التركيا رحت بلا جوادي الرجال اللي عريبه مجانيها ريحه في الحر طيب فيها يا عسى مبروك يا صدر الاهدادي والتهاني لك يا سالم نغنيها عرسك الليله مثل للاعيادي يا عسى الافراح دايم جواليها ما خذيت الا منك شيوخ وسيادي مهرج الوطي من طيب ام حر معرب انسابي واجدادي والمراجم طبعك وانت راعيها والكرم ياسالم اصيدي لك زادل والعنوبه الطيبه ما ديها. صيتي صوتك جدالك على روس انا اشهام صورتك بطلي محدين يضاهيها وحده زرت اخوانك اهزامي وسنادك الرجالن الكبيره قاويها اني اشتري يا صافي نواسي يدك بترجع لي كاسبين العزم العاصر الاجدادي والبيوت الشامخه عز جبانيها في عالم الصوتيات ليس الوحيدون ولكن الاقدام